السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مٹن بریانی اس کے لیے ہم ڈالیں گے سب سے پہلے ایک کپ آئل اب ہم اس میں ڈالیں گے چار سے پانچ پیاز ہمارا یہ پیاز براؤن ہو گیا اب ہم اس میں سے آدھا پیاز نکال لیں گے یہ اب ہم پیاز نکال رہے ہیں نچوڑ کے تیل سے جس کو ہم लगाएंगे अब हमने इसके अंदर लहसुन डाला है लहसुन ले। अदरक का पेस्ट दो चमचे भर के اچھے سے تاکہ لہسن کی ہم لوگوں نے گوشت کو پہلے ہی ابال لیا تھا گرم مسالہ ڈال کے ہم نے اس کو ابالا تھوڑا سا گرم مسالہ اس سائڈ پہ چاول ابل رہے ہیں اس کے لیے ہم نے پانی رکھا ہوا ہے چاول ڈال دیں ابالتے وقت ہم نے ایک چمچ ہلدی ڈال دی تاکہ اس کو کمر آ جائے یا ہم اس کے اندر بریانی مسالہ ڈال رہے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ہم نے نیشنل کا لیا ایک چمچ لال مرچ ہاف ایک سے ہاف کر لیں تھوڑی سے اگر آپ زیادہ مسالہ کھاتے تو مسالہ زیادہ ڈالیں کم کھاتے تو کم ڈال لیں مسالہ اپنے حساب سے ڈالیں اب ہم نے اس کے اندر ہاف ہاف کپ پانی ڈالا ہوگا اور ہاف کپ دہی یوکٹ ڈال دی اب ہم اس کے اندر ڈالنے لگے Çار چار چار سے پانچ ٹماٹر کوٹ کے آپ چاہے تو کاٹ فریزر کے اس لیے ہم کوٹ کے ڈالیں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ کاٹ کے ڈال فریش ہے تو کاٹ کے ڈال صحیح بتانا چاہیے اب ہم اسے مکس کر لیں एक चम्मच सॉल्ट एक चमच्च। देड़ चमच्च टाल। एक सॉल्ट खाने वाली छोटी छोटी डेढ़ यह हमारा मसाला भूख भून, भून रहा है جب یہ اپنا آئل چھوڑ دے تب سمجھو یہ بھول گیا گوشت یہ ہمارا گوشت ڈال اب ہم اسے مکس کریں یہ ہمارے چاول ہو گئے اور یہ سالن ہو گیا دونوں ہی ہو گئے اب ہم اس کے اندر یہ جو گوشت نے ابالا تھا اس کا اسٹاک ڈالیں گے سوٹ اس میں ہم نے چار آلو بخارے ڈالے اس میں ہم نے ہری مرچی اور ہرا دھنیا چوپ کر کے ڈالے یہ ہرا دھنیا اور ہری مرچی جس کو ہم نے چوپ کر کے ڈالے ہم اس میں چاول ڈالنے لگے اس کو ہم نے مسالے میں اس کے اوپر پیاز ڈالا جو ہم نے پہلے نکالا تھا تل کے Different. پلاؤ نہیں ہے یہ بریانی ہے اور اوپر سے باقی اس چاول دم پہ لگانے لگے ڈھکنا تھا ہلکی آنچ پہ بیس میں اس کو دم دیں گے I'm just sitting here like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see Talk up and From up here The world seems small, we can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free.